Nu är det dags för utställning för TABIs översiktsplan, TABIs stan på landet 2050. I samrådet så fick vi in över 300 synpunkter som vi har arbetat med och reviderat översiktsplanen med. Nu har du ytterligare en chans att tycka till i utställningsförslaget som sker digitalt mellan den 27 september till 28 november. All information finns på tavu.se-ny nyoversiktsplan Välkomna att tycka till!